אבל ננסה למצוא פתרון עבור המשוואה הדיפרנציאלית הלוגיסטית. וכבר מצאנו כמה פתרונות קבועים, שאנו יכולים לחשוב על, על זה כעל מעין חזרה לסרטונים האחרונים. אם זה ציר T וזה ציר N, כבר ראינו שאם N של 0 עם זמן שווה ל-0, האוכלוסייה היא 0, אז אין מה לשכפל, והמשוואה הדיפרציאלית הזו היא קונסיסטנטית עם זה, כיוון שאם n שווה ל-0, יהיה 0, ואז כסף השינוי יהיה 0 ביחס לזמן. אז האוכלוסייה שעבנו לא תשתנה, היא תישאר 0. וזה נחמד, כיוון שמה שלמעשה קורה באוכלוסייה הרגילה, זה נותן לנו את הפתרון הקבוע ש-n של t שווה ל-0, זה הפתרון של המשוואה הדיפרציאלית הזאת, זה לא קושב זה מעניין, אוכלוסייה של 0 לא תגדל או תשתנה. הפתרונות הקבועים האחרים הם במצב בו האכלוסייה שלנו מתחילה במקסימום של מה שהסביבה יכולה לקיים, ובמצב זה המינוח יהיה k לחלק לקי שזה 1, 1 פחות 1, זה 0, בבקרה זה האכלוסייה גם לא תשתנה. זה יישאר k ולכן כיף צבע שינוי יישאר 0. אז זה פתרון קבוע נוסף שבו אנו מקסימלית, ואז המשווה הדברצלית מראה לנו תרחיש שלעולם לא משתנה. אבל אנחנו אומרים שייתכן מצב מעניין שהתרחש עם התנאים התחלתיים שלנו, שקרנו להם n התחלתי, שזה n של 0. זמן שווה 0 אם מתחילים בנקודה מסוימת ואין אולי קרוב יותר, הרבה מתחת לתקרה הגבוהה יותר שלנו. נניח נניחת מכיוון שאם אנחנו הרבה מתחת לתקרה הכי שלנו, הדבר הזה יהיה חלק קטן, יהיה לאחד, ואז קצב השינוי יהיה קרוב לפרופורציונלי ל-n. כאשר אנחנו חושבים ככה זה לראות... בצורה זו, ככל ש גדל, קצב השינוי שלנו גדל, ואז כאשר n מתקרב ל-k, הדבר הזה, מתקרב ל-0, ואז תהיה עלייה שתביא להצפה כאן, השינוי שלנו, מתקרב ל-0. אחרי אנחנו גם נדמיין תרחיש בו, לקבל קו משיק לעבר k, ובואו נראה אם אנחנו יכולים לפתור זאת כדי למצוא את זה, ואת הזה של t, למצוא את הביטוי האנליטי. הממשי של n, של t, כמו שזה מעניין, זה ניתן להשתמש, כדי למדל אוכלוסייה, באופן שיותר, בהתאמה, עם אופן החשיבה של מלטוס. אבל ננסה לעשות זאת, וצורך כך צריך להבין, שזו משוואה דיברצלית פרידה. אנחנו מניחים, שזה פונקציה של d, אנחנו רוצים לפתור, עבור n של t, לפשט את הפיתוי, אבל אין פה, או t מפושט, זה פשוט כאן. אז מה שנעשה, ניקח את הצד הזה, ונחלק את שני הצדדים בזה. נשאיר את R בצד ימין, זה יעשה את זה פשוט יותר. <אז> כן, ומנסים לפתור עבור N של T. מבנסות הזה שווה ל-1 חלקי N, חלקי N כפול 1 פחות N חלקי K, 1 פחות N חלקי K כפול DNDT, dn חקי dt שווה לr. דרך אחרת לחשוב על זה, אה, לא, נמשיך בדרך הזו, קיבלנו את זה, וכעת, מה שנעשה, ניקח את האנטי מגזרת של שני הצדדים ביחס זה פשוט לביתרון. זה יהיה rt כפול כמה קבועים. אבל uh, זה מה ש... זה מה יהיה, זה הדבר הרבה מורכב. בואו לפרק זה. נפרק זה שני חלקים. אולי נקבל איזה ביטוי שיהיה... יותר פשוט נמצוא את האנטי נגזרת. אני מנסה למצוא את A ואת B, כאשר A לחלק ל פלוס B. B לחלק ל'חד' 1 פחות N לחלק ל-K. Uh, שווה לדבר הזה, זה שווה ל... 1 חלקי n, כפול 1 פחות n חלקי k, וזה פירוק לשבר חלקי פשוט, זה לא מוכר לכם, בוא נתל צור כאן, ולגשת לאתר האקדמיה של כאן, ולמצוא את זה, ובצורה החיפוש באתר של האקדמיה של כאן. אז איך פשוט נוסיף שני אלו ניקח את הסכום כאן, זה יהיה a כפול זה, שזה a פחות a חלקי k n, plus bn, כל זה חלקי, התוצר של שני אלו, זה פשוט יהיה n כפול 1, מינוס n חלקי k, דרך כלל לחשוב הזה שפשוט כופלים את המונה ואת של זה, 1 מינוס n חלקי k, כך a כפול 1 מינוס, אז n חלקי k זה זה וכפול 1 מינוס n, ואת המחנה של שני אלו ב-n, ב-n, n כפול זה, ונוספים שני אלו. בבקשה שליט מכנה, זה פשוט אוספת שברים. אם המחנים, אם המחנים שונים זה יהיה שווה לזה 1 חלקי n כפול 1 מינוס n חלקי k. אוקיי, okay, תדעי לחשוב על מה שווים a, b. למה יכולים להיות שווים? מנוח קבוע, אין לנו מנוח של n. ניתן לנו לומר שאולי יש לנו זמן 0, n, וזה יכול לעזור לנו מעט. Uh, מכיוון שאולי נוכל להגיד שזה פלוס זה שהם המקדמים של n מתחברים לסכום של 0. וזה, וזה שהוא a, a שלנו, שיהיה שווה ל-1. זה נחמד, ניתן uh, לומר ש-a שווה ל-1, a שווה ל-1, ואם הוא שווה ל-1, יש לנו מינוס 1 חלקי k, מינוס 1 חלקי k, פלוס b שווה ל-0. ולמה b יהיה שווה? b יהיה שווה ל-1 חלקי k. חלקי k. ניתן לכתוב זאת מחדש. 1 חלקי n פלוס 1 חלקי k. 1 חלקי n 1 חלקי k. خلكي كي خلكي ها سيز زوت خلكه 1 منس ان خلكي كي جو دي ان ل كل ده كפול دي אז עשינו מהי פירוק לשבר חלקי, חלקי פשוט, וניתן קצת לפנות מקום, ננקה קצת, ננקה מעט, ונחסור לצפות בזה שוב, אם נדרש לכם. בואו נעשה זאת. אז איך זה עוזר לנו? אתם כנראה מזהים את האנטי נגזרת של 1 חלקי k, a, n, אז בואו נתמונן בזה. אז אנחנו יודעים שהאנטי נגזרת של 1 חלקי n זה לוק טי וי. נשתמש בצבע חדש, זה לוק טי של ערך מוחלט של n, ניתן לראות שהנגזרת של זה ביחס ל-n שווה ל-1 חלקי n, ואם נרצה למצוא את של שזה ביחס ל-t של הלוג הטבעי, של הערך אבסולוטי של n, שווה ל... זה יכול להיות שווה ל-נגזרת ביחס ל-n כפול הנגזרת של n ביחס ל-t כפול dn לדt. ניתן לעשות אותו דבר, שימו לב, יש לנו ביטוי, כאן. מה תהיה הנגזרת של הביטוי? זה שכאן, זה יהיה מינוס 1 חלקי k, אם ניקח את הנגזרת ביחס ל זה יהיה מינוס 1 חלקי k, k, יש לנו 1 חלקי k, ניתן לעשות את זאת אפילו שלילי, ניתן לנשנות את זה, ניתן לנו זה, מפה, במקום חיובי פה, ניתן להגדיר פעמיים שלילי, אז פעמיים מינוס, אלא שהיינו שם כאן כלום, שימו לב, כעת כאן הנגזרת של זה עבור הצבא של u, אולי עשיתם זאת כבר uh, בראש, אז אנחנו יודעים שנגזרת, ביחס ל-n, נקטוב זאת בצבע אחר, אנחנו יודעים שנגזר ביחס ל-n, של, של הלוג של 1-n, חלקי k, ושוב, זה מגיע שירות מחוק שרשרת, תקבל את הנגזרת של זה, ביחס ל-n, שזה מינוס 1 חלקי, חלקי כפול, הנגזרת של כל זה ביחס לדבר הזה. זה כפול 1 חלקי, 1 מינוס n חלקי k, שזה בדיוק מה שיש לנו כאן. אם אנחנו לקחנו את הנגזרת של זה ביחס לתי, אז הנגזרת ביחס לתי של הלוגו של 1 מינוס n חלקי k, אני א�이스퍼� capacitance של זה ביחס ל-n, שזה הדבר הזה. זה מה שמצאנו כאן. מה שמצאנו כאן זה הדבר הזה. אז נתיק ונדביק. זה היה הדבר הזה. כפול אניגזראת של n וآخر של t. זה המשך השיר של חוק השורשרת. d n ל d t. סימן לו. ושאנחנו d n ל d t. אנחנו יכולים לחקפול ז这对 בכול אחד מאלו. בעצם למה לא בונס הזה? זה קדושה. ברור. כמו שאז לא ממש משיבודי פונציאלית. לא. לטעמים זה חירק מהחישובים שלמדנו. לא מזמן. אפילו חירק מהאלגברה. זה חשוב לא to legal זה. אז בונס פרשete זה ונתיק מנדביק. אנחנו רוצים להעתיק ולהדביק. אז זה... ככה יש לנו את זה. זה כאן. אז יש לנו אפשרות להעתיק ולהדביק. שאנחנו רק. אנחנו רק נפשטים את הדבר הזה שכאן. שוב, נדביק. זה שים את הדבר הזה, וכמובן שזה שווה ל-R. אז ניקח את האנטי נגזרת של זה ביחס ל-T, נקבל את זה. נקבל את זה. זה. נקבל את זה. הזה שכאן. אז בואו נעשה זאת, ניקח את האנטי נגזרת ביחס ל-T, אז uh, בצד שמאל נקבל את של זה, uh, ביחס ל-T זה הלוגה של הערך המוחלט N, ואז מינוס האנטי נגזרת של זה ביחס ל-T, זה הלוגה של הערך המוחלט של 1-N חלקי K שווה... לא, אז, אז בואו, לא נשכח שיהיו, יאוננו כמה קבועים كان, אז בפתרון כללי נקרא לו C1, פלוס C1, שובל אנטי מגזרת של זה, ל-T זה R פעמים T, אולי פלוס כמה קבועים אחרים, פלוס כמה קבועים אחרים, פשוט כך, וכי נניח ש-N של T, אה, מקיים את ההנחה הזו שכאן, אז אה, אני נניח, נניח שמניחים ש-n של t יהיה קטן מ-k וגדול מ-0. המשמעות הדבר הזה n הזה תמיד יהיה חיובי, ואם n תמיד יהיה בין 0 ל-k, המשמעות היא שהדבר הזה תמיד יהיה חיובי. אז הוזר לנקות פה כמה דברים, לחליפות צבע, אפשר למחוק את זה, נמחק את זה. במקום אפשר להוסיף קצת צוגריים כאן, במקום זה, ולהחסיר את C אחד משני הצדדים. אז עזורנו למחוק זה כאן, לחתוך, ונדביק, וזה שנו, להצייח את שם. אני לא חצת גדוש והמוס, אבל בכל אנחנו נצליח יש לנו קבוע שרירותי שעדיין לא פתרנו, פחות קבוע נוסף. זה נקרא לזה כמה קבועים נוספים, נקרא לזה, לזה C כללי, נקרא לכל זה פשוט C. אז ננקה ויהיה פשוט C. C. וניתן אפילו לרשום את זה יותר פשוט, אבל 13 דקות, שזה ארוך ממה שלי אז נמשיך מפה בסרטון הבא, נעצור... במתח, כי אנחנו כל כך קוברים לי טורט n של t שיקיים את משוואת הנגזרת הליטולוגיסטית שלנו, מאוד מרגש.